Лише вчора, 22 жовтня, пані Євгенія повернулася до рідного Миколаєва з-за кордону. Вдома не ночувала, говорить поталанило. Про те, що сталося, повідомив син, який побачив новини. «Я тільки вчора повернулася за за і пішла гості поужинати і там залишилася. Цілий день мила кухню. Думаю, приїхала ж буду жити тут. Пальня, вон, вон, это тоже спальня вон, гляньте, вон, це теж спальня, всі осколки з дверей туди все». У розтрощенні вибуховою хвилею та уламками цегли машині Артур намагається знайти щось вціліле. «Різні місця ставимо. Як показало, що тут ні одна місця не стійко. Наскільки я знаю, за машину ніхто нічого не компенсує. Хотів дождатися поліції, щоб вони хоча б як-то це записали, щоб ця машина на мене не чистилася. Від господарської будівлі, що була розташована серед двора, залишилось будівельне сміття. В неї влучила ракета С-300. Поруч – дитячий майданчик. Друга ракета поцілила у п'ятиповерхівку, без загиблих. «Одна з них, на жаль, влучила просто у дах новобудови п'ятиповерхової. Чудом обійшлося без жертв. Окрім того, було обстріляно промислові об'єкти в місті Миколаєві, чергове приватне підприємство. ...промисловість постраждала від ракетних ударів, так само з протиповітряної системи С-300». Удари російськими військами наносились із тимчасово окупованої Херсонщини. Валентина Гурова, Суспільні новини, Миколаїв.